Жили-були п'ятеро братів. Якось у мудрій книзі прочитали вони про диво дивне храм прихований. І пішли вони разом шукати ті скарби нежліченні, скарби духовні, а для кого і не духовні, а для кого і не скарби. Здоров! Що там? Скільки? Три гектари? А скільки ж хочуть? Ого! Губа не дура! Але ти бери! Бери, кажу! Усі три бери! А то хто ж? Що там третій поверх? Не встигли? Чи це мені почулося? Ти гроші від мене отримуєш? Вчасно отримуєш? Так якого чорта твої ледаки не вспіли? Це мене аж нітрохи не колише. В тебе дедлайн записано в документах. Для тебе буде краще, якщо зробиш все якісно і вчасно. у такої краси повинен бути господар Це все буде моїм Ай! Обережно! А! Та що ж це таке? Не втримав Вибач, будь ласка, не втримав Так вийшло Потом поведется жизнь. Ми стається відстали, швиденько, давай руку побігли. А, он вони! Наліво підуть, час втратять, Направо підуть, сили згублять, Прямо підуть, істину знайдуть, Якщо зуміють її розгледіти в тернах. Нас завів! На карті справді є шлях прямий і він ось тут. Але ж.. А у тебе що показує? А, нічого не показує. Поламався. Ну і що тепер робитимемо? Можна кинути монетку. Є у кого-небудь? Пойдемо по більше протоптаній дорозі ділов. А хто тобі сказав, що більш протоптана стежка веде саме до храму, а не до Генделіка? А хто тобі сказав, що цей храм взагалі существує? Я прочитав. В трьох авторитетних джерелах, між іншим. Так читати менше треба, умник. А то і за таких, як ти, страна. Цей храм маловідомий? Маловідомий. Значить потрібно йти в вужчу стежку, тобто направо. Хто за те, щоб іти направо? Хто за лівий напрям? А ти що, нічого не пропонуєш? Я не знаю, на карті Я не знаю, на карті. Ви як хочете, а я звик іти до кінця. Ми храм шукаємо не дорогу. Визначимо напрямок і підемо просто крізь ліс. Ти що, пропонуєш через хащі дертися? А навіщо мені сокира? Не, не треба псувати дерева. Якщо кожен буде прорубувати собі зручну дорогу, то нічого не залишиться від лісу. А є ще один варіант. Вернутися назад. Здався вам цей храм. Розвалені не видели, що ли? Відь так недовго і в лісу заблудиться. А може, воно вже так є? Якщо його карта правильна, тут не має бути роздоріжжя. Значить, ми десь хибали раніше. А якщо неправильна, то мали ще більше шансів загубитися. Де гарантії, що повернувши назад, ми не заблукаємо ще більше? Слухай, а навігатор хто несе? Ти чи я? А хто подав ідею пертися сюди? Ти чи я? Навігатор, кажеш? Навігатор тут взагалі погано працює. Місцевість якось дивно працював нафігар. А давайте тут на ніч залишиться. За сличту забацем. А на ранах щось, може, придумаємо. Утро вечора мудріні, а? Але не плачте, дітки. Коли GPS показував останє, напрям був приблизно цей. Не бійтеся. Дядько вас виведе. А куда? Мы еще ничего не вирішили. А По-моему, мы уже все решили. По крайней мере, я. Поднадоели вы мне. Если по этой дороге часто ходят, то она, по крайней мере, может вывести на шоссе. Та нехай собі йде, Хочет человек пойти, хай іде. Повернись, это не... не... Доцільно. Так что, может останемся? Я, например, уже есть хочу. Будь ласка, ти нам потрібен. От. А у тебе? А я про тачку мрію, Bentley, як у мера. Уявляєш, сідаю на дюнінгова. Магнітола Кенвуд. Панель з натурального дерева. Шестициліндровий двигун з подвійним надувом. А на задньому сидінні тівахи пищать. Це ж збирати та збирати. А ким же ти працюєш? У барі. Веселку знаєш. Метродотилем чи що? Та ні. Офіціанту поки ще. Це і є твій храм. Ну, слава Україні! Та дайте вже поїсти спокійно. Пане, введіть себе чемно! Сокира? Це небезпечно. А ти не подумав, що в когось може бути пістолет? Пістолет? Та ми вже стріляні. Багато разів нам не звикати. Перестріляйте всіх, прийдуть нові. А потім ще нові. І ще. І ще. Хлопці, годі вже. Вечеря готова. Ням-ням. Баранинка. А що там осталось? Давай я почищу казав. А є вот Тут немає нікакого храму. Головне, не мета, а рух. І що рухаючись до храму, ти його будуєш. А, це в нього філософський припадок. Щоб побудувати храм, потрібно по перше знайти гарну діляночку земли Потім скласти проект підвести будь материалов нормальных ну там цегли песочку, цементу найняти толковую рабсилу от тоді будет тебе храм а с балачок храму не будет еще на храме обязательно должен будь быть золотий хрест. Одна річ побачити калину на одязі. Інша відчути рідну душу. Смішнити. Калина Україна. це все. Отак і продають Україну. Такі як ти. Захлинетеся нашою кров'ю. А буде ли различима калина На забризганій кров'ї рубашки. Доброго ранку, казачі, а чи можна мені перепочити у вашому таборі? Така гроза була, така гроза. Доброго дня, а ви не підкажете, як дістатися до старовинного храму? Того, якого не існує, або духовної споруди. Чи, може, того, який будується з цегли, піску, цементу та ще має на куполі золотого хреста? Лучше подскажіть, як пройти к шосе. Оооо, заблукали молоді люди. Схоже на те. Та що там за кіпіш, ні світ, ні зоря? Мені що, і на відпочинку о шості підриватися? Прекрасно, хто такий? Охоронець. Захищаю то, за якого усі сваряться. Якщо у кожної людини є так званий ангел-охоронець, то логічно припустити, що хтось подібний може бути і в місцевості, в країні. Тобто ви ангел. Ети місцевості. Хм. Ангел. То люди так називають. Та я не гордий. Нехай буде просто охоронець. І чим же ти її захищаєш, країну? Що цією шаблею? Шабля? Це більше для остраху. Але багато хто віддав би за цю шаблю шалені гроші. А де дівчина? Вона завжди прокидається зі сходом сонця. Ти от все, казочки якісь розповідаєш, філософствуєш. Але ми вже бачили багато філософів і каскарів і фокусників теж. Але чого це все варте без реальної, відчутної дії? Якби ти нам довів свої можливості, ми до твоїх слів ставилися інакше. Побачите справжнє диво. А див не буває. Якщо диво – це те, чого не може бути? І все ж воно сталося, то, значить, це не диво. Тому давайте краще користуватися словом «подвиг». І от «подвиг» може відбутися тільки за наявності віри. До речі, саме «подвиг» підносить людину над звіром. «Так тобі ж не складно. Ти ж такий крутий. Одне бажання, лише одне бажання». Лише одне. То нехай так і буде. Але ж вас один, два, три, п'ять. Ну, доведеться домовлятися. Вирайтеся. А я трохи почекаю. А давайте просто попросимо правильну дорогу і все. Тобі не здається, що це не магічного рівня бажання? Що, ми самі не знайдемо? Да, мілкувато, інтелігентику. Натяки були на щось глобальне. Ви що, теж з ума посходили? Такі, блин, великі. А в сказки вірите? Спочатку храм, тепер цей блаженний. Нам точно потрібно щось глобальне. Не скажи, щось в цьому є, нутром відчуваю. Послухайте мене, потрібно попросити, щоб усі люди стали духовними і розумними. Це є велика мета існування. Мда, наскільки умними, наскільки духовними. Хто еталон? А, я знаю. Ти від себе йом Егоїст, Огоїст, однака, ти братець. Всі повинні зробитися такими, як ти. Ні багато, ні мало. Уявляю, як всі почнуть віршами спілкуватися. Так скоро й знудить. Навіть ніхто нікому пику не буде чистити. Хлопці, то що тут думати? Беремо гроші. Це найуніверсальніша річ. Мільйон доларів. Ну, тоді по мільйону євро на кожного, тобто п'ять мільйонів на всіх. Так що, може десять візьмемо? вже тому ми візьмемо. Тільки от кому-то гроші в результаті. Може, ти не достатись, взагалі. Ти його не слухай. Я за чесний бізнес. Погоджуйся. Побудуєш величезну бібліотеку, ботанічний сад і ще щонебудь. Погоджуйся. Я повинна тобі щось сказати. Почекай хвилинку. — Які гарантії? — Які гарантії? Єдина гарантія — копаєш грошей, скільки можеш, і тікаєш, тікаєш, тікаєш. — Та мені особисто не потрібні твої гроші. І взагалі нічі. Мені і своєї частки вистачить. — Послухай, послухай, Та почекай, є... трошки бачиш, я зайнятий. Грошей достатньо не буває таким, як ти. Твоє чесне слово тут нічого не гарантує. — Будь ласка. — Взагалі там воно колись було чесним, твоє слово. О, ти лайда, очкастий. Ти ж все життя потім жалкувати будеш. Хлоп, Ну не будь бабою. Ти кого ба бабою назвав, а? а? хто ти? Ну не, не буде жили, грошей. Ти, тварюка продажна. Під добре душиця. проклятий. Ти, я, для тебе зараз... Хлопці, не, жили. Жили. не за буде, кажу, так, грошей. Не не діна, кажу, грошей. Ні мільйону, не твєдь. Як не буде? Що значить не буде? Ото й значить, що не буде. Це чому? Це тому, що мені гроші не потрібні. Ви чуєте, воно, бажання одне на всіх. Я за справедливий устрій в країні, за титульну націю. Ви посмотрите на цю націоналістичну сволочь. Рішив всех наламати, да? Ну держить гнідо ти бандеровське. Давно пора, вже як в 47 Зараз на одного титульного стане менше, нутром відчуваю. – Може, візьмеш гроші? – Поки не пізно. – Не потрібні мені гроші. Якщо буде потрібно, я візьму Сокіру. – Я заганую тебе. – ноги Що Оце такий кінець. Подобається? Домити кілька кроків, а ви змагаєтеся в нерозумінні, дурості, злобі. Невже не ясно, якби ви зуміли домовитися, то стали б такою силою, який я зовсім не рівня. Я не зміг би навіть осягнути велич ваших бажань, не те, що їх виконувати. То як, такий кінець залишимо? Зупиніться заради мене. Будь ласка.